Алло Кейфстар, Питер, Павлой, ну як байрактар Качу в тему, кіначе мой фармий не спрага бюджетних чикнектор, хатнуло, чули, алокаїв стар. Питер, Павлой, ну як Бачу те в тему, иначе мой фар, майни спрага, бюлзник, чикнектар, хатнуло, чули, алокаїв стар. Нам не худі модный, це Сан Лоран. Там бюдців на подбит лета. Сурпоти, але я мастак, перервав на люди Мій кінжал, брожає, я собі отаман, що бажав, забрав, не бажаю сучасів, тих сам у скрижай, а я юний кобзар, золотав інвентар, ти лофулю. Алло Кейївстар, Піттір, Павлой, ну як байрактар, Бачу де мої значимо фар. Вей, що мені спрага, б'ю жив, Чик Нектар. Хануло, чули, ало Кейфстар. Піттір, Павлой, ну як байрактар. А чуть де моїх начей фар мені спрагаю, дівчик нейтар Ай Хавнуло, чули, а луки як стар, все запешкет, мі джабелі, наче бастер, тілю наче баскет, ти віру ці кастет, кожен не мій родстер, підчепився причем, де біти чіп Завод по спалах, вона мій фанат, мою рушей, ти порошен, по мою талант Вони про мене знають сі ніби я майдан Толодий пангай, те лапаною лук і бачу Що мені спрага Бачу демонів наче мой фар. Що мені спрага п'ю дивчик, а локейв старт. Пітер Павлойонок байракта. Бачу демонів наче мой